Tak čau lidi, dneska to bude skákání, že doskočím tr do trávy někam tam. Třeba dva metry za trávu, OK? Takže e, Davide pak to hejví se mnou, jo? já budu skákat. Aby to ja. na mě. Tak já to tak střihnu, já to tak střihnu a potom... Ne, ne, ne, nestříhajte. Zase tě točím. Fakt to byla dálka, volec si daleko, nějak se. Jo, co? Viděláš piču, pak se. Kouk. Cože, co? Dělá, co?